بالتاكيد ضروري انضم لكنيسه محليه لانه الانضمام للكنيسه المحليه هو عمل وخطه الرب. تقول الايه: "وكان الرب يضم الى الكنيسه الذين يخلصون". فاذا كانت مشيئه الرب بتهمك بحياتك ضروري تنضم لكنيسه محليه لانه هيدي مشيئته. تاني شيء اذا بهمك كانسان ما تكسر وصايا الرب الكثيره مثل المواظبه على التعليم العبادة، الشركة، كسر الخبز، طاعة، الخضوع، الخدمة، المحاسبة، التدريب، النمو هيدول كلهم ما بيصيروا إلا بكنيسة محلية فإذا بهمك ما تكسر هيد الوصايا كلها من الضروري تنضم لكنيسة محلية ثالث شيء إذا كنت بتحب المسيح من الضروري تنضم لكنيسة محلية لأن الكنيسة المحلية هي كمان جسد المسيحية هي عائلته، هي اعضائه هي كل واحد من هؤلاء المؤمنين هن اخوته واخواته فرب وضع هيدي الكنيسه هيدي العائله حتى تكمل بعضها البعض وحط فيها المواهب حتى ننمى بعيلة حقيقيه كامله فاذا من الضروري اذا ما بدنا نقاوم مشيئته من الضروري اذا بنحبه من الضروري اذا ما بدنا نكسر وصاياه ننضم لكنيسه وكمان اخر شيء من الضروري ان ننضم للكنيسه اذا بدنا نكون صادقين لانه الشخص اللي ما بينضم للكنيسه بحاجه يعترف انه هو منه افضل من كل الكنائس جغرافيا من حوله مش معقول هو احلى منهم كلهم مشان هيك ما انضم مشان هيك لازم يعترف انه غلطان لازم يعترف كمان انه عنده سبب معين لعدم الانضمام مش حجه لاهوتيه او قناعه انه ما في مشكله لا عنده سبب ولازم يعالج السبب ولازم يعترف كمان أنه البديل لعدم الانضمام لكنيسة محلية هو بديل غير حقيقي لأنه المؤمن ينضم إلى كنيسة المسيح هذا الوضع الطبيعي واللي الرب رتبه وخططه لكل شخص عم يتقعه أجابه سمعان بطرس يا رب إلى من نذهب كلام الحياة الأبدية عند